નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ છે અને ટીએલએમ નો મારો ટોપિક છે પૂર્ણાક સંખ્યાનો ગુણાકાર તો આપણે જોઈએ કે પૂર્ણાક સંખ્યાના ગુણાકારમાં પ્લસ ગુણ્યા પ્લસ ઇક્વલ ટુ પ્લસ એવી જ ઉદાહરણ આપણે જોયું જોઈ શકીએ આ મુજબ આપણે જોઈએ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂલ્સ ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટે પ્લસ ગુણિયા પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ માઇનસ ગુણિયા માઇનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ प्लस गुणिया माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस गुणिया प्लस इज इक्वल टू माइनस आवज रीते गुणाकार भागाकार